ChatGPT on huippuluokan tekoäly, joka on koulutettu käyttämään ihmisen kaltaista kieltä. Vaikka chatgpt lällä on monia vahvuuksia, seuraavat ovat joitakin sen rajoituksia. Ymmärtäminen, vaikka ChatGPT on koulutettu lukemaan ja tuottamaan ihmisen kaltaista kieltä, se ei ymmärrä todellista merkitystä sen takana. Se perustuu tilastollisiin malleihin, joten sen vastaukset voivat olla epätarkkoja tai epäjohdonmukaisia. Tietämyksen puute chat ei ole todellista ymmärrystä maailmasta ja se ei voi käyttää aistitietoa tai henkilökohtaista kokemusta vastatakseen kysymykseen. Se perustuu ainoastaan sille antamaan tietoon. Väärinymmärrykset. chat voi olla taipumus ymmärtää joitain sanoja tai lauseita, jotka ovat monitulkintaisia. Se voi myös käyttää kieltä epäasianmukaisesti, jos se on saanut epätarkkoja tietoja sen koulutusaineistosta. Syvällisen päättelyn puute, chat lällä ei ole kykyä suorittaa syvällistä päättelyä tai tehdä luovia ratkaisuja. Se ei kykene tekemään päätöksiä, jotka vaativat inhimillistä harkintakykyä tai arviointia. Eettiset kysymykset, chat lällä on potentiaali tuottaa virheellistä tai sopimatonta sisältöä, jos sitä ei valvota asianmukaisesti. Se voi myös joutua loukkaamaan yksityisyyttä, jos se käsittelee henkilökohtaisia tietoja väärin. Nämä rajoitukset huomioiden ChatGPT on silti erittäin käyttökelpoinen työkalu moniin tarkoituksiin, kuten tekstin tuotantoon, tietojen analysointiin ja jopa tiettyjen tehtävien automatisointiin.